بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اما بعد اليوم باش نتكلموا على المارك النساء اللي بدلوا خلينا تو نرجعولهم بعض، اليوم باش نتكلموا على فرنسا، و و الله محمد رسول الله، اللي اللي شي... لش... لش... لشو... البدلات الصفراء كما يقولوا وكيفاش دخل دخل الله محمد رسول الله باش كان تغيير وكان في الوزارة الفرنسية وباش ندخل ونتطرق. يعني بالجملة يعني كان استقالات وإيقالات استقالات وإيقالات في فرنسا هذه في من طرف الرئيس الفرنسي ماكرو هذا علي هذا مختصر وخلوها نقطة بعد ان أنا لهذا يزيد الروح ترامب الى امريكا ويزيد الروح للطيب لل... اردوغان تركيا ويزيد الروح لا اله الا محمد رسول الله هذه <hesitation> باش نعطيكم لمحة على العالم وندخلو في السياسة العالمية، فرنسا أنه العدو اللذوذ، العدو اللذوذ وهذا ما- ما كانش ما يعرفهاش القاسي والداني والناس الكل تفهم الحوايج هذي. <تصفيق> أيوه اليوم وراهي فيها مظاهرات وفيها مسيرات وفيها فيها وفيها وما، حنايا كنقولو هو جاذي، كأننا ماناش مشغولين. والوضع السياسي نتاع البلاد نتاعنا وكل شيء اللي رانا نشوفوا فيه اا بها عرض الحائط بلادنا والمشاكل تاع بلادنا كل حطيناها في حطيناها بطريقه ديال ب... ب... ب... الناس كل حطيناها في الطوش ها أه؟ وطرحنا لفرنسا تو نحوسوا على حلول تاع فرنسا كيفاش فرنسا وكيفاش فرنسا وكيفاش آه ماكرو وكيفاش آه بالجمله وكيفاش هذوك الوسطاء استقالات بالجمله وايقا وهذه الخزعبلات يطلقوا فيها هاو قلنا كل كيفاش انت مخلي المشكلة مشكلة في بلادك، هالشيء اللي بلك <hesitation> رانا رايح في... تحكيله على فرنسا، ها؟ شوف النفاق السياسي، النفاق السياسي، مش احكي على فرنسا هو، هاو تو نقولك علاش احكي على فرنسا، هاو بعد باش يدورلك مشايخ واحد أخرى، باش ياكل كلاوي. يحكي لك على فرنسا ومن بعد يقول لك فرنسا لأنها من اطلاع الرئيس أو مازالت أو مازالت سيادة الرئيس أو مازالوا يسموا فيه بالسيادة بالسيدي سيدي سيدي ونحط هذه هذه مقولة قديمة نسمع فيها وهذا مثل تونسي سيدي ونحط حتى و لازم يأمرك سيدك. سيدي ونحطيتي هذه كلمه سيدي من يقول يقولها العبد السيدة سياده الرئيس وبعد... وما زالت يعني بعد بعد سيدي يعني ما زالت يجيكم ااا يجيكم واحده اخرى واش على الكلام تاع فخامه الرئيس أميزت ما وميزات يجيكم فخامه الرئيس يفخموه فخامه فخامة وهذه من المصطلحات هذه ليلقها الناس هذاهم هم العبيد لحرار عمرهم ما يفخموا واحد ولا سيد واحد عليهم، لأن الأحرار مادام حر ما عنده سيد، حر ولا سيدك؟ ولا فخامة ولا العبيد هم اللي يبدو بالسيادة ويبدو بالفخامة، السيد الرئيس فخامة والفخامة أكثر من السيادة. ايتاراشيت تطلع يبد وغال نرجع نرجع الشيء اللي كنت تقول عليه هالنساء اللي يحكوا على فرنسا وفرنسا انهزمت وفرنسا لكل لي جون يعني البدلات الصفراء وكيفاش قمعوهم وكيفاش يعني تركوهم، يحول يحب يحول النظرة تاع الجزائريين يحولها إلى فرنسا، تهنالي هي في فرنسا اتقي الله، تهي في مشكلتك انت الساعة وحل مشكلتك بين الشمال وبين الجنوب بين القبايل وبين كذا ولصق بيناتهم وخاوي بيناتهم وكون يعني. أصلح ذات <hesitation> ال... ذات... ذات... هذا نفاق، هذا نفاق، هو مش الهدف مش بش... يحب يظل لك الناسات يستغبى في في بعض ش... بعض من الشعب الجزائري، ولكن الحمد لله رب العالمين أن الشعب الجزائري واعي، يستغبى فيه ستحكي لي عن قضية فرنسا. خلي مانيش لاهي في ديالي راسنا داير بالقضيه لينا اليوم مساء فين احنا مشاكلنا و نشوفو قضيتنا و رانا واصلين منو الرئيس و كيفاش باش نديرو و المسلك باش نخرجوا منه عرفنا المشكلة شيو راضي ما راضيا يعطينا الحل كيفاش باش تقع المشكله في بال... بيشتد الوضع في البلاد لا حطها كل حطها وراها في الخلفية وعش يحكي لي على ماكرو وكيفاش وكذا وبعد بشيج بدلك كيفاش السياسة الجزائرية كيفاش راهم فرنسا راهي يعجز حتى باش نعاود نحكي والله ال... هذا حاجات تاع ناس ناس في اللي نقول لك قبل قبل قبل الستينات هاذوما مازالوا يتعاملوا مازالوا يعملوا في الحوايج هذه ويستغرفوا في الشعوب تاعهم يحولوا القضية من قضية وطنية يحولوها ليه قضية عالمية وروحو على العالم وكذا باش يغضوا النظر باش <hesitation> يطمسوا الناس باش يهموا اتقوا الله اتقوا الله راهم كاين ناس واعيين بكم عارفينكم تحكي لي عن فرنسا اه فرنسا تو فرنسا تخاف من الجزائر هي لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله الحقيقه تقال ها أه؟ فرنسا تخاف من الجزائر او تخاف من تونس او تخاف من المغرب او من ليبيا او من, من سوريا او من هذه يحكوا للناس ذوي العقول على قده والصناعة أباوي، ها؟ أه؟ عمرك كل من تاتي قاعد تطبل وتصفق، في تصنع في الميراج، صنعت الميراج، في في في في في, في الخمسينات بي وعندها بيجو، تبجح في هم يصورونو اليوم مازال ساري المفعول وتحلو في فامكم وش صنعت انت فرنسا؟ نحكيك على قضية وطنية راح تحولها لفرنسا تلحق فرنسا انت تزر ها؟ تقيل لا تقول لا ولا تلحق أمريكا بالشغلولية تاع أمريكا وتضرب بالكاتر بيلار فيك بالليزر ما معادش حتى السلاح اللي... <تصفيق> السلاح النووي واك السلاحة للجرد. بالليزر في عقر ذلك تقول لك تفرج بتليزيوه تشد شهنة أمريكية تطلع لك في الساتيليت بالليزر تقول تعميلك عينيك تطرزك هذا غرور الناس ما غرور مضطرين ناس متبجحين وكاي عارفين الحقيقة ويحبوا ويضلوا بالشعوب ولا لا إله إلا محمد رسول الله هل التكنولوجيا اللي يجيبها لكم من الخارج الكتروميناجي والكترونيك و... وميكانيك و... والهيدروليك و... من جاي يا أبايا من عندك ما جاي بلك جينيرال والعملة الصعبة وزيد عليك بروسنتاج أكثر من اللي تدي فيه و لك حاجة ثانية فاشلة ما تصلحش الربوش بتاع العالم نهار نخسر كوندور في اليابان، آه يعطوه للجزائر، صنع جزائري، أو عندي هنا نتصور بيه كوندور، صنع جزائري، تصنع انت جزائري، يلعبوا بكم يتمسخوا بكم هنا عندنا كفاءات وعندنا أكثر منهم، لكن مهمشين، وحب يهمشوهم الناس هذوما اللي قاعدين يظللوا فيكم، عندنا اللي فوق الكوندور، وبلاك اللي لا ميزو كوندور لا ميزو سامسينغ <hesitation> تلقى فيها الخبراء أكبر عرب وجزائريين ومصريين وتونسيين ومغربيين و... علاش راح ثم بيا ملقاش إمكانيات لا لقاه هم شور وكان فيها قعدوا يتمسخروا بيه وحطوه في الثقيل داروه يصفق عليه النظام وقال له هذا رد بالك راهو إرهابي، آه إرهابي. صارنا إرهابي ها، اللي نطلع ونطلع الصواريخ وليت إرهابي، وأغلبيتهم، نحكي الساعة في المنطقة نتاعي اللي نعرفها في الواد، واد أكبر دكاترة عندنا في قمار، أكبر دكاترة عندنا في في دائرة تاع قمار، وراهم. والراهم يا عباد الله ها وعندهم نظريات حتى في في في في رحمه محمد الله في في الرياضيات وعدهم في في كل المجالات اكبر دكاتره والانظمه تدور عليهم حاطين ايديهم على قمار. علاش وما بالذات؟ علاش لان فيها دكاتره وهاجروا الدكاتره وخرجوا وقفتوش ما وقفتوش معاهم ما كاينش من يوقف نهار لان بني جنسهم من لا حتى من على المستوى الوطني استفغا أه والطبالة لقوهم أكثر لا الا الله محمد رسول الله واليوم تقول لي نروح للطبيب وما يدوي ما ما يدويك السنورمال ما قعدكش الطبيب اللي يصلح الطبيب اللي يصلح واللي فيه الفائدة خرج للخارج والدكتور اللي فيه الفائدة والسياسي خرج للخارج عاز خرج للخارج واللي قالك تقي الله خ... نفوح للخارج ماكش في عهد عمر بن الخطاب، رحم الله من أهدى لي عيوبي، المقولة الشهيرة عمر، هذا في عهد المافيا مافيا، وتصفقوا المافيا، وفي نهاية المطاف مخذولين مخذولين مخذولين، إلى يوم الدين. هذه ما نحكيش على ناسات اللي مش فاهمين الوضع، تروح الفلاح، فلاح هاي، إنسان بسيط فلاح، يعطيك معلومة خير من دكتور من أذناب بالنظام، الطبالة والصفاقة لكن نهار نشوف في فيديو مهبطة واحد هاو تبول وهي عايلته وهي كذا والحي فيه جماعة وهذوما نسات يعني أتقياء وهذا يقول قواد قو- قوات بطريقة غير مباشرة في لأرواحكم رانا في في في الألفينات تقول لا. وانت تعرف أنت هذا وتعرف علقتها وتعرف تنشر فيه في فيسبوك وتنشر فيه وتنشر فيه، ها؟ يا مش يزده ولا م حتى واحد، لكن يزد القوادة وهالطباله والصفاقه والزمر روح زمر قدام حوشك، ما يستحقكش، الرئيس ما يستحقكش. والله ما يستحق خاطي هكاك تنفخ في الجمر الطافي كما يقول المثل، وتخ- وتغرد خارج السرب، ما يستحقش الكل، عنده من يزيف له وعنده من يفرض عليه راته وبلا جدك تخضع له، تعقب لا رئيس بلا والديك، هاك تغرد خارج السرب. نايا وانت وغيرك وغيرك وكلنا رانا اختاكم القوادة واختاكم الرخص والبخص وكان حاجة راني حبيت نقولها لا يليه الله ومحمد رسول الله او كل واحد عنده هدف يحب يوصله وكل واحد النظام التاعك ليش ناظر أنا يعني نظل تاعي مش نكرههم الناس تاع الطباء، والله ننصح فيهم، هم اللي يكرهوني على نصيحتي يكرهوك، أنا تكره كي نصحتك يا رسول الله قلت لك أختك الطبيعة وخطاك الفيرا مش مليح لك، أراه مش من أرى ومش من, شيء من الرجال، أراه مش من شيء من العروبة راهي والإسلام وكل التقاليد. يعني إيه سبحان الله العالم العالم كامل كامل انترناسيونال روح حوس العالم كامل تلقى الطبله تلقاه طايحة قيمته زرناط طايحة قيمته راك متخلفين يا محينك والله متخلفين أقصى درجة. موش نكرهكم أنا راني يعني راني نصيحة لهم على نصيحتي كرهتوني لأنني نصح فيكم موش نعاير فيكم مش عيارة هذه وما سميتش بالأسامي هاش آه كون سميتها يقولك آه بهدرني هاذو لا أنا ننصح بالسر عارف ياسر طبالة وياسر حتى من الفئة نتاعي يعني كاين معايا وحدين ويجوز طبل ويزمر، مش ويزمر، أعبد الله، أعبد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا معاك، أولي الله، أص... أولي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أذكرهم بخير، إنما الذكر تنفع المؤمنين، والذكر وشو؟ وش هو؟ وش معناها الذكر يا أباي؟ أو مش ذكر لا إله إلا محمد رسول الله، كذكر. القرآن هو ذكر، الذكر هو في في التفسير الذكر هو القرآن، القرآن هذه لا قلناش إحنا ما مفسر ومانيش كني حبيت ولكن الذكر كان فرق بين الذكر والذكر كان ذكر أول نوفمبر آه يحتفلوا بها نفس كل آه ذكر أول نوفمبر ولكن ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى البيت. ها؟ ذكرى ذكرى وجدك ذكرى والديك ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى وملول مش الناس اللي مش فاهمين الوضع الناسات المضللين وفاهمين قواعد اللعبه ويحبوا يجروا المجتمع ويبدلوا نظره من مشاكل وطنية و اللي رانا عايشين هاليوم يحولوها يحاولوا نظرة تاء ااا فرنسا ويشوف كيفاش صارولها شوف كذا لينها جاهم واحد بشي يعطيهم درس وبيختكم هالعقليات التافه هذه لو يجيلي واحد زي يعطي درس فرنسا كانت مستعمرتها مية وثلاثين سنة حقيقة تقال لما قال عمر بن قل ال... قول عمر حقه لو على نفسك، تتها براسها مئة وثلاثين سنة مستعمراتك يا ولدي، فقط اليوم بعد ما عدها صواريخ عبر القارات وأنت عندك ظراط. وش عندك أنت طالب؟ غير صفاك أنت تصفق وش يقول لك أسيادك تربى؟ حشم من ما إيش نحكي لل المجتمع؟ نحكي على فئة قليلة من المجتمع. ومد مسلش وهذا مهم مسلش الشعب الجزائري. هل قاعدين يتلاعبوا بيه وقاعد يحول في ال- الوجهة نتاعه يحكي عن فرنسا، تحكي عن فرنسا علاش تحكي عن فرنسا؟ احنا اليوم القضية التانية بين الحراك وبين الرئيس الجديد وبين كيفاش باش يكون مجلس عليه محمد رسول الله مجلس النواب او مجلس حولي انت تحب تلعب لي على المرال نتاعي وتلعب لي على شو يقول لها ب- ب- ب- بالقضية نتاعك وتحولي لفرنسا فرنسا وكيفاش عاد فرنسا خايفة متزاير تو فرنسا تخاف متزاير ولا ألمانيا ولا أمريكا تخاف متزاير كاين مقولات سمعتها حتى أمريكا أووو لا يخاف متزاير هذا غرور والغرور وصل إلى الله العالم اليوم وراه يمشي بالملموس، أعطيني الملموس، أنت الحروب هذي أنت الحديث والتبجح و وه... أعطيني ملموس، وإيش خدمت؟ وإيش صنعت؟ تكيني هاي نخرج أنا وياك لل- لل- للجو، ها عندك طيارات أنت هيا أخرج معايا أطلع <hesitation> وريلكه عندك حتى في في المجال البري وكذا عندك مشات وعندك كذا قادرين اجي ندخل معايا عندي الماريو نوري لك حتى نسلخهم مسلخ اللهم عندك واحد يكون شي يتنطع ياش ما كان شي يمشي بلا اه يسمع واحد يقول لك هذا عميل حقائق تقال، اختاكم هالنفاق و اختاكم هالعقلية، واحد مش متخذعولهم ولا قلت لكم مالك عولهم ولا يسجدولهم هذوما نسيتهم، نسيت, نسيت محترمين وما مسكهمش ومش لاحقينكم، ما انتم بتلحقوا في أرواحكم، تحلوا في أوفاكم كل واحد نا وإنت، وش الدين أنت؟ وش عندك ما الدين؟ ما عندك ما الدين حتى شي؟ كان صفق وتطبق. وتشكر في الناس وتمزي بالناس في الاخر تلقى روحك زيرو ف... النهار خدم محمد محمد زواري بتاع تونس تونس شقيقة احدانا يعني. محمد زواري شنو هم اللي ها هم اللي نقتدوا بيه ها هم اللي, اللي كين صفق له ولا نقتدوا بيه ولا نشكره ولا نقول له فخامة محمد زواري يستاهلها في حقها في قلصتها ألاش؟ ما نقولش فخامة الرئيس عمري ما قلت فخامة الرئيس ولا سيادة الرئيس علاش؟ ما عندهاش كيف ما ما وشو هذا كنقول فخامة محمد زواري ولا حمى زواري ولا سيادة، وحتى نقول سيدي، هذا مقبول لأنها تكنولوجيا، نتعلم منها أنا. يعني. صنع طائرة بدون طيار ودخلوا المصاد في في في تونس وقتلوه في عقر داره ومش غير هي كان في الخفاء صنع في في حركة حماس وفي في غزة وفي الزفه الغربية هذه تون نحكي عليها. ها هاهم الرجال هذا <hesitation> ب... آه هاذاك تشكره وكتمتها وكتير مقبول، أنا عندي سامع <hesitation> تالي واحد ما عندو حتى سياسه سياسي تعطيك وكيفاش يقلب الأوراق وكيفاش يعطيك انت الر- أعطوني أعطونا سادكة. باش تشرلك بالطريقة العلمية؟ علاش اليهود إحنا متوقعين علينا وقعدوا وآخر؟ ما دام نصفجو لأن سياق التفهيم ما عنده حد شيء وما والبرنامج انتهى ما يصلح حد شيء. تشغيل الشباب بشيء زيح الشباب تجيح هذا. بس باش نجيحهم يا باش نغديلهم بصير، عطيه ميتين وثلاث مليون وخلي روحه يلعب بها ويدير بها طوموبيل ويسهر بها، هادي يعني جيحة كان تكنولوجيا في العالم راهي، والحروب الباردة هذه كل فتتكم وها <hesitation> الله محمد رسول الله، الناس سدت شدت السجون على الحقائق ها أه؟ وحنا اليوم ما زلنا نصفقوا يا اجابة ويطلع نصفقوا له وما يغذبش الحال وهز الخزعبلات اللي راي تلعب اي شغل يقدرش فرنسا مو فرنسا حولوا القضيه لفرنسا نفتش فتش ما عرفش نلقى قضية الجزائر، كل كأن الجزائر دارت رئيس وخلاص وهذا الوضع، يكون نفتشوا عن هذا الوضع، وكل جيت باش تحكي الصراحة أنت مفتن، ها آه نقول صريح مفتن، هذي هذه صراحة نتاعكم أنتم، تحبوا تحكم فرنسا وبعد فرنسا باللي إحنا رانا احنا سيطرنا عليها وهزمناها وما وحب... تي تقول تحب تتدخل أنت ويش دكتور ولا الجنرال خليني ساكت من تخليني نحبش ندخل التفاصيل الزوخ والفوخ هذا راهو رانا في الجزائرين وهذه المغرب العربي كل وفي نهاية المطاف النهار اللي تحصل والأخرى ظلت تستنجدوا في كل وضعكم. كان واحد باع باع البلاد وباع العباد وجينا نستشرف بيه نقول هذا بطل وهذا اللي نقذ البلاد والعباد وباش نقذها بالصواريخ نتاه بالتكنولوجيا العالميه اللي طازي بها العالم لا بالخيانه ونزيد نشجعه ونزيد له ونزيد نتحيله و <hesitation> مازلنا متخلفين ياسر، كي نرجعو أرواحنا هنا وش وعلاش وصلنا للشي هذا؟ حتى حتى تخاف منا، هذه أي إنسان أعطي حتى اللي مازال ما ايش تخاف منك فرنسا تخافش منك فرنسا انت اللي خايف منها، وانت الجنرالات انت بعض ما نقولش ما نعممش يخافوا منها بعض الجنرالات يخافوا منها وهم اللي فرضوا عليك باش من فرنسا فرضوا عليك انت بلي هم قوة وهم اللي هزم لفوذ وقضاء وكومك وآو أه تتعرف بيهم وتفتحيلهم وكذا وبعد بهم تحت ما ما نحبش ندخل في كائن كان حوا- كان أمور ما مش فاهمينها ولو كان بش نفهمكم فيها راني بش نتورط <hesitation> اللي فهم يفهم مثال بسيط. ونعطه مثال بسيط ها؟ انت ما نقولش انت نقول نايت ولا نحن جايين عصابه ورفبين فوق الحمير ولا فوق الاجمال ومناصرهم حد شيء كان مليح عندنا كشوفه ناس في أما عندنا التوارق الله يكسر منهم يشنو حتى سلاحك سلاح غير سلاحك كسنتم تاع ها وجيك فرنسا تصنع لك في الميراج الطيش انا في البومباردي فيك من فوق هم الكتيبه قلت لهنا كل ما نكذبوش شهر واحد يعني يستعرف بالحق قالوا ربي معاه لأن الله حق مش مش ذل هذا ولا راهو استعراف بال... لا لا، حقايق لازم تستعرف حتى عدوك تستعرف له بالحقايق، مادامك ناكر وما تحبش شو له قسما عظما نقسم بالله والله ما تنجحها الدول العربية مادامها تتبجح ومادامها تقولش الحقايق، كيفاش نصنع يا ربك نصنع الصواريخ نصنع شو يقول لها انت قاعد تتبجح وقاعد تتمسخر بيا. تين نجيب أقل ذلك من نحيك ثم طيب خطي دين طيب في كمزيه أنتم فيها هذه خطي في بعض الشعوب اللي ناس مسالمه أعرفينها وش يقول كيفاش بس نصنع نعمل في السواليق وناس في الساتريات فيك وكذا وتحلف هم ما بتقولون نا وناي كل تكذب شو منتكل ما حروب وتاع بكريك وتاع السيف وتاع <hesitation> تاع جمال وهياك فوق جمل وأنا هل فارس وأنا هل مش فارس، يا حروب وتاع تكنولوجيا، تكنولوجيا عندك التكنولوجيا. معي. في التكنولوجيا؟ اطلع معايا يا خويا تو نديرو في في الفضاء، عندك طيارات صنعت كعبات تا يلا طلعهم تو لا ما صنع حتى شي، مستوردين حوايج من الله محمد رسول الله، حتى شفيت هنايا اللي قرينا عليها بكى يعني كبران شاف بكى اللي خليت في أذكر دربت كبران شاف دكتور يوف سيمينوف. اه كلاشنكوف، أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف، كلاشنكوف درسنج أوف أوف أوف أوف، وي ضيعت فيه، وش تلقاهم هاذم؟ كلهم روس، لا حول ولا قوة ، يا ريت نلقى صنع جزائري فيه الجيء، جزائري عيب. وزغل بيه وجيت توريني باكل مشاهد واكل طالعه صواريخ وكيفاش يتحي فيها القائد القوات شعرك يق يزعلت الناس التافهة نقول بابا بابا مال قوات والمشاهد واكل طالعه شنه حفات انت كم عطيه لك وما عطاه لك كان داير لك مضاد تاع باش متصغاضيش يعني نتحل رد بالك على تطغى ولا دير تيكنولوجي الدوله ما تركزش على التكنولوجيا ملي دوله راهي ساهلو بيها من التكنولوجيا روح صدير بركة بسيط بسيط صدير ها؟ أه؟ لحام ولا ميكانسيا ميكانيكي ولا روح المينيزيريتا نجار ولا روح ها أه يتمسخوا بيهمت يا الله كم متعين لو كان الجو الدعم تراو يخرجوا منهم من العجب والله العجب يخرجوا من البلاد لكن همشين هم همشين لا ما عندناش احنا عندنا لكن ما شي ميكان سايب قى ما يطوروش ما يعطوش ياتو يعني متعدد الخدمات فيه كل وش قاضي يخرج يخرجلك موتور من ثم جزائري صنع جزائري التور روح للتور عندنا التور ابسط واحد روح له اقول لك والله قادر الكل يعطوني لوكيته لكن لا. ما منيش في دولة مستقر وحتى كل الأخرى شوفت صار ويخطفوه في الليل ما يشوفوش مصاد، لأن مشينا دولة م... يقول يقولك في دول آمنة الدول العربية مش آمنة راحت، يكذب عليك يقولك الدول العربية آمنة مخترقينهم. مش تقول زعيم يعم انت ونجو هزوني مع عقلك توجو المصاد ولو كان تو بش ولا حاجه ولا ثبته ولا زو فاصل ما ها وجمع طبل يا هل فلان ويا هل فلان هذا معلاش ان في غفله يعمهمون و المشكله وين المشكله في الناسات ان اغلبيه الناس وهذي باش باش ما تزول يقتدوا بالمستويات العلميه يعني هذاك دكتور هذاك أستاذ متوسط هذا لا, لا لا لا ما تديك هذيك، وهذاك قارفة, قارفة في في قسطنطينة باديس الإسلامية المحلشة، هذي كل ما تديكش لأن كل شفناهم وعرفناهم ومعروفين، واللي قراهم تقرتهم الأنظمة تداول عليهم الكل. يعني ما نقولوش كل كان اللي خرجت منهم نسات أذكياء هذي موهبة كو الموهبة كتزيدها لقرايا راي تخرج تطلع النتيجة لقرايا وحدها هاي ما توصلش يملو عليك تبقى هذك اللي, مو... اللي املوه عليك باش تعاوده كل بيتضغع الموهبة اللي ربي عطاه موهبة وفتح البصيرة نتاعها للإسلام والعقيدات عراسقه راسها وفاهم قواعد لعبة سياسيا واقتصاد بكل المجالات، يكمل شوية بلا غير يكمل مالحقش حتى الجامعة موقع، خلاص الحق هناك، لا هم يشوفوا المستويات، شوف مستوى وشو؟ شو المستوى؟, وشوف. وشوف المستوى. يروح الفلاح بسيط يقول هذا بك بكا نحكي يعطيك ما شاء الله أكبر من دكتور تلقى عنده المبادئ وتلقى عنده <hesitation> رجولة وتلقى عنده <hesitation> الوطنية وتلقى عنده الغيرة على البلد وغيرة على الإسلام وغيرة على الوطن وغيرة على العروبة وغيرة على فلسطين وغيرة وغيرة <laugh> تلقاه متمكن من جميع النواحي. حتى في الدين يشتيلك حتى في هذيك حلال هذيك حرام هذيك سمعتها من عند سيدي مكروف في عهد فلان مش في عهدنا اليوم، متاع أه... علماء البيلاط نقيس على قده، لا يعطيلك من معلومة صحيح ويقولك هذا ما تخلش راي العالم اللي حتى بوتفليقة ولا حتى فلان ولا حتى تابون ولا حتى... المهم يعطيلك من. قبل هال الفئات هذه كلها وش رأيك؟ ما تختديش بي لا ما اختديش بي لأن فلاح احسان بسيط واسع مالك ولا حطوه مش في المستوى كل مش في المستوى اتحم. حلو. أيوة. اه لا يا الله, الله وأكثر من هكا وما زال بس نزيد لك يقص عليهم اللي شبكة توا التواصل الاجتماعي، نقول الفيسبوك، و<hesitation> الناس اللي يحب يتصل بواحد ولا حبيت. يعني حرية الراي، حرية التعبير، وحرية خلاص، رخمقه، خليه، هادي يقول لك دولة ديمقراطية، ويسافر ويقول لك يحيى فلان، يحيى فلان، هذا أول ما بدينا نشوفه نشوفه في الظواهر هذه. ويخلي كالإعلام اللي يشرف فيه هو يشكر فيه هو، الإعلام الفاسد اللي من فات عليه، وأنت باش تعطي رأي لا ما تعطي حتى رأي، يا خويا خليه يحكي رأي، لا معطيش رأي، لا إله الله محمد رسول الله هذي. وكان وكان خرين يديروا في الفتنة هذه في هالفوضى في المشكله هذه واحدة اي واحدة فيه في الأخرى كان مش عايش معها كله مش عايش في ززائر ومش عايش في آه ان هذا كله رابط في مناشير جاي الله محمد رسول الله اتقوا الله من قال عليه الله ثلاثة وثلاثين مره في مش وقت هذه قال نفاق هذا هذا نفاق هذا نفاق بعيني ومون با حتى يعطي فيها من عنده او يسرق فيها من اللي ومن اليوتيوب ومن, ومن الاخرين يسرق فيها ويندبروها راوه كنت مشوش هذا يسمى إنسان يشوش، كنت باش تعطينا يعني حل كيف باش من عقو زجاجة، كانك وطني كانك عندك الوطنية، رأي في مشكلة رانا في مشكلة عويص، عطينا الحل ومقبول حل كان قبلناه قبلناه كان رفضناه تايم باش يسبوك ولا باش يقول. وكان اجبتنا رقى يجب أجبت. لا نفاق نتاعه ودير روحو كان انسان خطير وانسان هذه وطنية في وقت عسير كيما هذا تمر فيه البلاد ويجيك ويحكي لك على حواج ونقولوش تاذا لكني بالنسبه للوقت الوضع انت الجزائري تافا الوضع اللي تمر به اليوم اي قضيه باش تقدمها في في الاخر هذي في في, في نظري تينا ما راهي تافا احنا رانا واحدين نقولك لك كيفاش باش, باش تنسق بين الشمال وبين الجنوب وكيفاش باش, باش تصلح ذات البين وكيفاش تتنسق بين الجزائريين وكيفاش بش... كذا أو لا قال يا الله محمد رسول الله سيد السلوى يدخل الجنة هاي تفهمني فيها أنت ولا غيرك هاي بالبخاري ومسلم وقال أبو ماجة وقال الترمذي وقال النسائي وقال هذه يعني هذي الحوايج هذي ما الناس من منافقين. نخرج لهم الصراحة وقتكم من التعنيفاق. المناشير تاع المناشير تاع النفاق مش وقتها تحب تنافق النهار اللي الوضع نثقف راهي في وقت مش تاع نفاق كان عندك راي مش تصلح ذات البيت وبش تعطي راي كيفاش نخرجوا من الاوقات الجائزه ونخرجوا بنتيجه وتخرج البلاد من الازمه أوليمعاد. كنا بيشتهدثنا فك. أنا في إيش يقول لو أنت تحكي لي أنا ووو و... ما تعرف وقتاش الموت وقولك غادر أنت موت. يقول الله سهل عليك تموت ولا ما تموت. ده ده ده ده ده ده. إحنا ما في موعي إذا هذين أنت. وبعد جيزة بموه مش حتى أنتع. تعب نوح <hesitation> محمد حسان ولا عيد القرني ولا حاجة ويحطلك في مشهور وقاعد يشوف ويعد بال الإعجاب بتاعو، إيش من إعجاب إنت وش يعجب بيك إنت؟ ما يعجب بيك حتى شيء يعني إنت كأنك أداة، كأنك ألة تيليكومودي يخدمو بيك، وياسر يعني بش يعني أعرفهم بش يكرهوني على المقولة هذي ولكني يعني لا يهمني لا متلائم. حقائق نقولها ويدو الحقيقه من عندك ويا كرهوك عم يتوهوا آه النصيحه ويعملوا بها ويجوا حقيقه وصحيحه لكن يا كرهوك ينبغوك يا ما متقبل من لا الجزاء ولا شكور لا النصيحه لي بوجه له كل كل كل كل مقال في كل كل بلاصتها وبلاصتها احنا في وقت السلم وقت السلم وقت حرب وقت حرب تقول لي ايش لا وقت حرب واحنا في مشاكل وفي في الاخر وانت تحكي لي عن قال مي مي كل بلاصتها وبلاصتها آه النهار لا تبي احكي يا خويا النهار تحب تجرجك نهار تاع ساه واشطح واش واشعر ودير الأشعار تاعك سبحان الله العظيم وكي جيت تتكلم يديروك انت تفهمش وانت الاخر ولكن انا فاهم عليهم مش زوخ ومش فوخ فاهم عليهم وعارف كل واحد نحطه في بلاصته كنت اليوم جاي تحدث فيا وتوحط فيا بالمواعيد متاعك مش وقت موحدة والمواعيد اللي تحكي عليها كل ما قريه في البخاري ومسلم مش تقولي عالترمذي وتقولي عابني بماجا وتقولي عالنسائي وقال ابو غريرة وقال ابن مسعود وقال ابن لقوين هادي كل على راسي وعيني وفتها ومونيش في وقتها ومونيش باش نحكي عليها النهار اللي يجي الوقتها ونحكي ونتدخل وقالي ولا تجي تحكي على حواج ان على الوطن ما تدخلش هذي في هذي يجون يحكوا على الدين والدخل الوطني يجون من هذو مناسي مراوقين كنت تتروق وبعد يقول لك ليليه الله محمد رسول الله إنسان اللي عنده الكفاءة وعندها اللي قادر يغير الوضع يبعدوه ما يخلوه شيء ويحمشوه ويدوله تهمه ويتهموه ويقل الطبال والزمار يحبو ويقول الحقيقة كيف هنايا يكرهوه الفئة هذه مش نحكي على مش نحكي على المجتمع الجزائري حاشم ترى عندي شعبية كبيرة رأي شعبية يألمها إلا الله والله عندي شعبية يألمها إلا الله في الخفاء كان مش حبيبي الراحة. واحد دينا ما نحبش منه بش بي ما نحبش ندخل المشاكل التاعي نخليها خلينا نتحمل المسؤولية خلينا نخلص الشيء اللي راني نجي فيه اشتردوا فيه فقالينا راني نخاطب بها المجتمع مش تحتذروا وكان انا و يقتدوا بالنسات لعدن نفوذ إحنا ما عدناش نفوز أبا. كان كمتم تتبوا بالناسات لعدن ما عدناش نفوذ عدنا العقليه نمشوا بها، عدنا المبادئ، عدنا القيم إنتعنا والدين إنتعنا والعقيدة إنتعنا هلا وش كاين المسيح كاين المسيح الجاي هي ويش رايك نطلع رايش المسيح تلقى تبتاعي تصفق له وتطبل له في الاخر ها قال لوفطه عليهش لوفطه انت كاين اخر من يطبل له ويصم له صار فيه امال مش الجزائريين كل سواسية كل العلماني المسلم كالمسيحي كالدرزي كالقبطي كاليهودي كان عندنا حتى اليهود احنا في بوستنينا وعندنا في في في شمالي في سجل بعض وكان في المشان واي وران مواطن اوكي الفرق بين المواطنه وبين ال تاودي انا تريك لكم دينكم ولادي نعيش معك في وطن واحد وش معناها وطن واحد كان رانا في حوش واحد في دار واحده رانا نورثوا كل جميع. عندنا ميراث بهاذ البلاصه هذيك مزركله وملصي كل يهودي كل مسيحي كل كالقبطي كل العلماني. كل المسلم نقول لكم راكم ورثه ما كاينش واحد يقصي واحد اقضالهم بلايل القبائل واش تاولك القبائل يجو يتعدولك على حقك ولا كلو لك شغلو ويشمتو فيهم ويشمتات وسب ودع عليش عليك هكا دار دارلك انت؟ كان حق يطالب بيه إذا كان عنده حق باش يدينو معندش حق إذا كان خرج كاين خطوط حمراء باش يخرج منها باش يخرج من الوطنية ولا باش يخرج من <hesitation> لخرا هكا باش كاين قانون حاسبة هكا. على حسب الاخر دام يطالب في حقوق كما انت تطالب في حقوق في الجنوب ولا في الشمال والشارق والغرب حتى وانت حقوق انت تطالب به له حقوق وعلا انت ولا انتم يديين ضد الأقبائل وتسبوا فيهم تعطفو، كانكم تعطفو الاوامر ل-للجيش، ديرو فيهم، هم... لأن دي تم <hesitation> شو كانوا الغدوة كان جيتو يدخلو في الرنجاشي أكس بلاد أنت، توا مطبق الجيش راهو شو تحسب أنت، كي تدير عملية ل... ل-جيش خطير مسكين، راهو أمر طبق. قبر انترك في جيش في الكتيبة زي. ها عندك نفوذ انت طبق، كل جيووا حتى لداركم يقولوا قدخل تضروف ابول الجرسة تدخل ثم برضيها كل المسجد نتاعكم تاعكم طبق منطبق تكذبوش عارواحكم وكم عقبتوا الجيش وتعارغوا الجيش تكونوش تنافقوا من ما عارش جيش ها كان لغ لكن اللي على الاغلبيه الشباب الاخر فوق الجيش ايش تلوم على الجيش ولا ت... ولا انت تحط روحك تعطي اوامر للجيش اه, آه صحيتو آه على كي درتو القبيل لا مش هم اللي دارو الجيش ما تهتموش ما ديروش يقولك كاينه من فوق شيخهم ولماذا لماذا القبائل؟ ها؟ لماذا الأمازيغ؟ ها؟ نقول لك أول دولة الأمازيغية والبربر وبربروس وهاك التاريخ باش نجيب له تو تعا نخص، <hesitation> فاهمينها عارفينها. ويكذبوا عليك وكلهم منافقين ولم مخير فيهم وروح وقل لك كان وحده قبائلية في بجاية ولا في تيزي ويبيع عليها مش وطنة يبيع عليها حتى حشاك شرفة على اللي يدارين يتبجح ويحلو بفا أبسط شيء أبسط مثال يقول لك كاين واحدة بلانده قبيليه في بجايه ولا في تو تبيح عليها الوطن كله يبيع عليها شو يقول لها اللي حلو وفاهم يقول له قال كفاني فاقا كفاني فاقا معروفين لا اله الا الله محمد الصلاه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين